Шведська акторка Алісія Агнесон відома своєю ролью княгині Катерини в серіалі «Вікінги». Як представниця волонтерської організації Operation Aid приїхала в Лупареве, аби доставити гуманітарну допомогу. «Ми не можемо просто так стояти осторонь. Ми повинні підтримувати один одного. Ми маємо підтримувати Україну, і тому ми тут». «Ми привезли 20 ящиків з одягом, привезли 80 продуктових наборів, рукавиці, жіночі, гігієнічні засоби. Також привезли дитячі іграшки». В Україні Алісія Агнесон вперше. Каже, шокована масштабом руйнувань, але водночас захоплюється волелюбністю та мужністю українців. Кістяк команди і її друзі. Швед Людвіг – один із них. «У нас приблизно 40 людей, більш-менш активних. Тут, в Україні, у нас зараз є, можливо, 10-15. І багато людей активно долучаються у Швеції». Волонтери видавали по одному продуктовому набору. Вагою приблизно 5 кілограмів, особисто в руки. Одяг кожен міг взяти за потребами. Жителі Луперевого дякують за допомогу та підтримку. Діляться подробицями свого життя в селі. Літом було дуже тяжко. Були дуже великі обстріли, ховалися, прожили ціле літо ми в підвалі. Ну, а зараз уже набагато краще. Чуть тільки вибухи десь там здалека отак за зарічки. Друг другу подержували. Важко. Ну, одним словом не расписать, чтобы сказать я щоб сказати тільки мало. Староста села Наталія Панашій говорить, візит шведів – не перший гуманітарний прояв уваги від іноземців. «За весь час повномасштабного вторгнення до нас приїжджали фіни. Чехи, поляки, румини, великобританці, ін... з Індії волонтери. І всі... завжди нам допомагали і нашим жителям. Ми дуже вдячні навіть за цих 80 пакунків гуманітарної допомоги, які сьогодні вони роздавали особисто в руки жителям села Лупарево. А ще й за те, що вони привезли артистку Голлівуду Алісію, яка... Також волонтери передали буржуйку та дрова літні місцеві жительці. Водночас в племанах роздали теплий одяг та взуття. Далі в планах допомагати з будівельними матеріалами, щоб люди мали можливість відновити будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.